ممکن ہونا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق کا ممکن ہونا بھی آدمی وقوع ہی اس کے واقع نہ ہونے کے ساتھ کسی امر کے واقع نہ ہونے کے ساتھ ویسے جیسے ابو جال کا ایمان ہے ٹھیک جی ہے یہ دو کالوں میں سے ایک کے ساتھ ہے قدرت ازلیہ کے تعلق کے صحیح ہونے میں کہ اللہ کے علم واقع میں یہ تھا کہ یہ مان نہیں لائے گا بالم تعل تعلق علم کہ علم کے تعلق کی وجہ سے یہ محال کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے نتعل علمی جو علم اس بارے میں واقع ہے کہ ممتنۂ اب واقع ہو رہا ہے اس علم کے ساتھ تو اب اس بارے میں یہی بات کہی جائے گی کہ حجت الاسلام نے اس بارے میں موافقت یہ کی ہے کہ نظرن نلی ذات ہی مخبر بھی کے خلاف کی معاملہ امکان پر ہوتا ہے اور اس کو ذاتی طور پر سمجھا جائے گا ولاخ اور النظری تعلق علم بھی امتناعی اور امتناع غیر سمجھا جائے گا اور دوسرا جو ہے جو اللہ کے علم کے ساتھ متعلق ہے وہ اس نظر پر ہے اس لحاظ سے ہے کہ جس اس کا علم کا تعلق اس کے ممتنع اور محال ہونے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جو امر واقعی کے خلاف ہو وہ ممتنہ میں سے آ اور جو مخبر بی کے خلاف کی بات ہو تو وہ امکان میں سے آ گیا. اب دو صورتیں وہ عقلی ہے یا عادی ہے یا شرعی ہے ٹھیک ہے جس جس اعتبار سے ہوگا اسی اعتبار سے اس کا حکم بیان کرتے جائیں گے سمجھ لگی بات اور ان تینوں کے اوپر ذاتی کا حکم آ جاتا ہے کہ جو چیز لگہ رہی ہو تو پھر کہتے ہیں اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے تو کہتے ہیں ذاتی طور پر ممکن ہے لیکن واضح کیا جاتا ہے کہ امکان ذاتی کون سا ہے عقلی ہے شریح ہے عادی ہے اور اس میں یہ بات بھی ہے واقع اس جگہ ابن حضم سے بتلان کے درمیان جو حسیان واقع ہوا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے نہ تو اس کی کوئی پیشوائی ہے نہ کوئی سردار ہے مگر یہ ہے کہ شیخ الدل ابلیس اس کا تو نہ استاد ہے نہ کوئی پیر ہے جس طرح لفظ بولتے ہیں تو اسی طرح یہ ہے کہ مگر اس کا جو پیر ہے وہ شیخ ہے وہ ابلیس ہے شیخ ال ابلیس کیونکہ ہم ترجمہ کرنے والے ہیں نا تو نصاب کی کتابی پڑھی جا رہی ہے اور اس میں یہ بات ہے کہ المختصر یہ کہ یہ جو فاسد فرض کرنا ہے یہ تو لے جائے گا بہت بڑی خرابی کی طرف گڑمنٹ کی طرف کہ جس کے ساتھ ایمان بھی نہیں بچے گا اور معقولات میں سے بھی کوئی چیز نہیں بچے گی اس اسمانہ کے پشیدگی کی وجہ سے بعض اغبیا بعض کند ذہن قسم کے ان پسمانہ کے بدتیوں میں سے جو کند ذہن تھے ایک بدتی ہو تو کند ذہن ایک بکاؤ اور دوسرا کافر بھی ہو کیسی بات ہے تو بدتی میں سے جو کند ذہن تھے اس معنی کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کی نقیز کی سراحت کر دی تو ابن حضم سے یہ منقول ہے کہ وہ کہتا ہے ملن حل کے اندر کہ اللہ قادر ہے کہ وہ بیٹا بنا لے اس لیے کہ اگر وہ قادر نہ گا تو عاجز ہو جائے گا دیکھ اس بدتی کا خلل واقع کرنا کیسے غافل ہو گیا اس چیز سے جو اس بری بات جو لوازمات اس بری بات سے لازم آئے کہ وہ جو وہم کے تعاط بھی داخل نہیں ہو سکتے کیسے اس سے یہ بات رہ گئی کہ عجس وہ ہوتا ہے اگر کوتا ہی ہو قدرت کی طرف سے اور علی بتہ جب ازاقان یادہ میں قبول مستحیر علی بتا جب ہو کہ محال کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے قدرت کے تعلق کو قدرت کا تعلق محال کو قبول نہیں کر رہا تو کوئی عقل یہ واہم کر سکتا ہے کہ یہ عجز ہے آخر شنیات تک جو اس کی باتیں بری ہیں وہ ساری بات وفی اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ امام عالم عبداللہ بن اسد یمنی رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی صفت قدرت کے بارے سے جو جمی ممکنات پر ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ امام ذالی فرماتے ہیں خالق و کلی شعیع تو اس سے اس کی ذات اور صفات نکل گئی اور اکتفاء ہو گیا اس بات پر وقت ظالق اسی, اسی پر یہ ایک بات کار بند ہوگی کیا فعل یا لقوبِ ذالق شعیع میں کیا اس کے ساتھ کوئی محالات میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ آئے گی وہ ماہیا اور یہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کی انواع کیا ہے سائل نے جب سوال کیا اللہ تعالیٰ کے سوال اللہ تعالیٰ کی ذاتی فرمان الشان کے بارے میں حطیٰ علیہ فی الفیث الخیات حتیٰ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے تو سائل نے کہا کہ یہ ان کے تم کا کٹ جانا ان کی حرستوں کا حرص حرست جو حسرتیں ہیں ان کا کٹ جانا یہ دلالت کرتا ہے قدرت پر محال ہونے پر وگرنہ لم یسو وگرنہ وہ مایوس نہ ہوتے مگر یہ ہے کہ مراد جو محال ہونا ہے منجیت امتناعی عادتاً وہ اس کے عادتاً محال ہونے کے اعتبار سے بات ہے ذاتی طور پر نہیں فمل لذی یجاب و بحی حاضر سائل اس, سائل اس سائل کو کیا جواب دیا جائے گا تو شیخ تھے چونکہ جن سے سوال کیا گیا انہوں نے آگے سوال بھیجا تو شیخ اسد یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا جو جواب شرمایا فرمایا اللہ تو جان کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے اور مجھے بھی لی سلو کی طریق ہدایت کے راستوں میں چلنے کی اور ہمیں سب کو ہم سب کو جو کجی ہے ردی ہے گھٹیا قیدے ہیں اس سے محفوظ فرمائے کہ بے شک وجود اور عدم جو تمام وہ جو وجود و عدم سے متصف ہے اور انعدام سے متصف ہے وجود عدم اور انعدام یہ تین حادثے خالی نہیں یہ تین اقسام منحصر ہیں اس سے تینوں سے کسی عقل والے سے یا جو چیز حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے کوئی چیز باہر نہیں سمجھ سکتا یہ تینوں میں منحصر ہیں واجب واجب الوجود جائز الوجود اور مستحر الوجود بہر واجب الوجود وہ اللہ کی ذاتی ہے تمام ذات و صفات میں وہ صفات مانویہ ذاتیہ قدیمہ سنی اللہ تعالیٰ کی صفات وہ مانویاں ہوں ذاتیہ ہوں قدیمہ ہیں ان کی ساری صفتیں سنیا جو حادث نہیں ہو سکیانا پرانی تو مراد یہ ہے کہ جو حادث نہ ہو سکے بہرحال محال تو وہ شریک باری تعالیٰ کی اس کی مثال ہے شریک باری تعالیٰ عالم کا قدیم ہونا اور ثانے کا حدوس اور اس کا عدم ہونا وہ عدم و صفات العضلیتی اور عضلی صفات کا نہ ہونا و بعد ہی اور اس میں سے بعد جیسا کہ مختار نہ ہونا یہ محال اللہ کے لیے تو مختار نہ ہو جاننے والا نہ ہونا یا جاننے والا ہونا کل کا جزیات کا نہیں یا موجود ہونا معدوم دون المعدوم معدوم نہ ہونا متصف ہونا نقص کی علامات میں سے کسی کے ساتھ اور مخلوق کی صفات میں سے کسی کے ساتھ وہ کلمایو باعث کمالا اور ہر وہ جو کمال کے مبائن ہو اور حق سے رو گردانی کرنے والی بات ہو وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں اللہ کے لیے محال ہے جس طرح شریک واری طالا محال ہے سمجھ بات کی بہرحال جس کا وجود ممکن ہو اور عدم بھی ممکن ہو تو سارا کے سارا عالم اور سارا عالم کیا ہے جمی معاسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے سارا جہان ہے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایجاد فرمایا بعد اس کے کہ بھائی اس کے عدم کی ہمیشگی ممکن ہے اور اس کا معدوم فرمائے گا بعد اس کے کہ اس کا اس کے وجود کی بقا ممکن ہے اس کی منشا اور مراد کے مطابق ہوگا پھر وہ اس کو ایجاد فرمائے گا وجود دے کر ظاہر علم میں اس کی ہمیشگی کی کوئی انتہا نہیں ظاہر علم میں کوئی جنت میں جب ملے گا کب تک ہوگا ظاہر علم میں اس کی کوئی انتہا نہیں اور یہ جو کلام ذکر کیا گیا ان میں سے ہر ایک اس میں جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا کچھ بیان نہیں کیا گیا جو آپ اس میں نہ سمجھے جو آپ آگے آ رہے یہ تو ابھی تمہید ہے لیکن یہ کہ میں نے قدم تو ہوں میں نے اس بات کو بیان کیا بطور توتیا و تمہید بطور بنا کے اور بات سمجھانے کے اور تمہید کے اور اس بات بیان کے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے عمدہ قائدے کی اصل میں عمدہ اصل کے قاعدے میں جس کو بیان کیا جاتا ہے بہرحال وہ یا تعالیٰ کو بھی سوال ہے جس سے سوال متعلق ہے اب اس کا جواب ملاحظہ ہو معلوم میں سے یہ بات ہے کہ محالات کی تین قسمیں ہیں محال عقلی محال شریع محال عادی اور میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک ہر ایک عقلی طور پر جو ہے وہ تین قسموں کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے نتیجہ میں جو نکلیں گے نو نکل گے تین کو جب ضرب دی تین سے تو نو نکل آیا محال عقلی یا وہ محال شریح بھی ہوگا اور عادی مالے شرع اور عادی ہوگا یا محالِ عقلی شرع ہوگا عادی نہیں ہوگا یا محالِ شرع آدی ہوگا شرعی نہیں ہوگا اسی طرح باقی اقسام بھی بن جائیں گی یہ نو اقسام جو ہے ان میں سے بعض ثاقت ہے کیونکہ اس میں جو مذکورہ امور کے بعض کا اجتماع آ رہا ہے بعض کے ساتھ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر محال عقلی محال شرعی اور عادی ہے علاوہ جھیل اطراع مشہور طریقے پر یعنی یہ بات تو سو سے چلی آ رہی ہے اس کے اندر جامع جامعیت پائی جا رہی ہے جامع مان ہونے والی بات پائی جا رہی ہے غیر قابل لی اسنا اس مرادن اس میں مراد کے استثناء کو قبول کرنے والی بات کوئی نہیں یعنی کوئی برات اس میں کوئی مستثناء کی جائے ایسی بات نہیں اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام ظواہر کے عقل جس کو جاری ہونے کو اس کے ظاہر کے اوپر محال سمجھے اس کی تعویل واجب ہے اس کے مطابق جو اس کے محل اور مقام کے مطابق بنتی ہے یہ اس لیے کہ جب دو دلیلیں متعارض ہو جائیں تو دو سے خالی نہیں یا تو وہ کتھی ہوں گی یا زنی ہوں گی یہ کچھ سے خالی نہیں یا دونوں کتھی ہوں گی یا زنی ہوگی یعنی دونوں میں سے ایک کتھی ہوگا دوسرا ذنی ہوگا یعنی تین حال ہو گئے اور جائز نہیں ہے یہ کہ دونوں کتھی ہوں مگر ان میں سے ایک کا مدلول مول ہوگا یا منسوخ ہوگا اگر احکام میں اگر وہ منسوخ ہوگا تو بچھرتی ہے کہ احکام میں اگر ہو احکام میں زمانے کے اعتبار سے کچھ پیچھے اگر دونوں میں سے ایک کتھی ہو دوسرا کتھی نہ ہو تو کتی کو ترجیح ہوگی عقلی طور پر عقلی ہو یا شریح ہو عقلی ہو یا شریح ہو جو بعد میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ کتی کو ترجیح ہوگی دوسرا معدوم ہو جائے گا اور اگر دونوں ضنی ہیں تو شرح کو عقلی پر ترجیح ہوگی یہ نتیجے کے دونوں بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ جب ایسی ایسی بات آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو امر کتی ہوگا وہ عقلی ہو یا شری ہو اس کو ترجیح ہوگی اور جو کتی نہ ہو وہ مرجو ہوگا جو مرجو ہوگا وہ معدوم ہوگا جو معدوم ہوگا اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر دونوں زنی ہو جائیں تو پھر اصول وہی کہ شریح کو ترجیح ہوگی زنی کے اوپر عقلی کے اوپر دوسرا ہر محال شریح اس کا وجود عادت محال ہوتا ہے کیونکہ شرح کا صادق آنا واجب ہے اور عادت جو عام رائے چلتی آ رہی ہے اس کے مبائن نہ ہونا ہوتا ہے شرح عرف والی بات شرح عرف سے ٹکراتی نہیں ہے اور یہ بات عقل محال نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ عقل کی مخالفت پائی جائے اس چیز کے جس کا شریعت وارد ہے اسی وجہ سے کافر کو جہنم میں عقلی طور پر ہمیشہ رکھنا واجب نہیں ہے اگرچہ شرن واجب ہے اگرچہ اچھا اب ٹکراؤ ہو گیا اور رجوع یہ چونکہ ہمارے شریح ہے اور ہمارے شری میں کتھی بات ہے ان اللہ فروشر کبھی ٹھیک ہے مفرت مشرقین اور رجوع تمام احکام میں علامہ یسمت الفشر المنکور رجوع تمام احکام میں باقی احکام میں اس کی طرف ہوگا یس وطفی شرعلمنقول جو شرع منقول میں ثابت ہے لا الہ اس طرف نہیں ہے جس کو محض عقل جائز قرار دے دے جس کو عقل ممکن قرار دے ہاں جس کو عقل واجب قرار دے جس عقیدے کو عقل واجب قرار دے تو عدول اس سے کرنا یہ الہاد ہے زندگی کی ہے اس لیے کہ اس کا خلاف اگر کتی ہے مد مقابل یہ تو کتی ہے اگر اس کا خلاف کتی ہے اس کی تعویل کی جائے گی اگر وہ کتی نہیں ہے تو باطل ہے جس کا مطلب یہ کتھی ہے تو حاصل یہاں تک کیا بات آئی جو کتی ہے وہ عقلی ہے یا شریح ہے ترجیح اس کو ہوگی زنی ہے تو شری کو ترجیح بات سمجھ آئے دو لفظوں میں اور ہر محال آدت جو ہوتا ہے وہ اقلن اور شرن محال نہیں ہوتا آج تر محال ہو سطح شرن یا عقل ممکن ہو جب یہ بات جان لی تو تمام محالات عقلیہ قدرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. محالات عقلیہ کے ساتھ قدرت کا اس کے ساتھ تعلق ہے نہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہوا ہے غور و فکر کی ہے کہ محالات ثلاثہ کون کون سے عقلی محلے شریع محلے عادی بعض اوقات بعض چیزوں میں سارے کٹھے پائی پا جاتی ہے ان کی مثال مثلا دن اور رات کا اکٹھا ہونا عادتن بھی محال ہے شرن بھی محال ہے عقلن بھی محال ہے اب عادتن تو سمجھ آ گیا اب شرع ہونا اس کا دیکھے ذرا قرآن معیز میں ولابنہار اور رات نہیں آ کے دن کو پالے بہرحال محال عادی محال عادی فو و یہ تو بات مشہور ہے محال عقلی کے وجود کے ساتھ بھی محالِ عادی پھر بھی پایا جاتا ہے اور محالِ عقلی کی مثال میں سے بھی یہ ہے کہ شے محلِ عقلی کی مثال میں سے اگر تنہا لیا جائے تو مفرد اور تاک مفرد اور جو جفت ہے تاک اور جفت جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے یا جو نہ تاک ہو نہ جفت ہو اسی طرح یو ترادی کا فیقل نقیز یعنی دو نقیزیں کٹھن ہو سکتی ہیں ساری باتیں عقلی بھی آتی ہے اور محال عقلی کی مثال میں یہ بھی ہے کہ اونٹ جو ہے سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے اور یہ مسئلہ وہی ہے جس کا جواب میں اندر پوچھا گیا ہے اگر اعتراض کیا جائے یعنی مسابی محال عقلی میں سے آیا اگر سوال کیا جائے کہ بھائی حق تبارک و تعالی یہ بال اقدار الزال اس پر قدرت کے ساتھ موصوف کیوں نہیں کیا گیا وہ آدم القول بھی یدیلا کسل قدرتی و قصورہ اور اس والے سے قول کا نہ ہونا یعنی قدرت کے والے سے قول کا نہ ہونا وہ لے جائے گا قدرت کی کوتاہی اور اس کی کمی کی طرف تو میں جواب دیتا ہوں کہ لا یودیل ہی یہ لے کر نہیں جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کس بات پر وہ محالیہ عقلی یہی تھا نا کہ اونٹ اونٹ رہے اور سوئی کا نقہ سوئی کا نقا رہے پھر داخل تو محالِ عقلی تھا محال عقلی پر کہتے ہیں قدرت کا تعلق نہیں شامل کرتے بلکہ اللہ تعالی اس کی حایت بدلے گا اللہ قادر ہے یہاں اونٹ کو چھوٹا کرنے پر یہاں تک کہ وہ سوئی کے نقے میں داخل ہو جائے اور اس پر قادر ہے کہ سوئی کے نقے کو بڑا کر دے یہاں تک کہ وہ اونٹ اس میں داخل ہو جائے بار اس کا اس میں داخل ہونا اور دونوں میں سے ہر صورت پر اور کل ان دونوں میں سے ہر ایک صورت پر ہونا اللہ صورت ہی اسی طریقے پر دونوں میں سے اسی صورت پر ہونا یہ محال عقلی ان محال عقلی میں سے ہے کہ نسل علماء کہ علماء اس بات پر نس کی ہے کہ قدرت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے بخلاف محالِ عادی کے اس کے ساتھ قدرت کا تعلق ہوتا ہے کل تو اعتراض ہو گیا جی اب جواب یہ جواب پھر آگے رائے آئی جواب ہو گیا تھا کہ رائے میں کہتا ہوں جس نے یہ کہا کہ سوئی کے نکے میں اونٹ کے داخل ہونا یہ محال نہیں ہے لازم آتا ہے کہ وہ کہے کہ دن اور رات کا اجتماع محال نہیں ہے اس لیے کہ دونوں عقل میں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں امور عقل میں برابر ہیں امکان اور عدم امکان میں اگر وہ کہے کہ دن اور رات کا قدرت میں بھی اجتماع محال نہیں ہے تو وہ پھر جہالت کا سوار ہے جس کو عقل سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے نہیں ہے پوچھی دما کہ جو بات مخفی نہیں ہے علا من اس پر کہ جس کے لیے کچھ بھی عقل کا حصہ ہے نا جو کچھ بھی عقل کے قریب ہے اس پر بات مخفی نہیں ہے یہ جہالت کا سوار ہے شاہ سوار اس کو پتہ نہیں چل رہا اور اس بات کے محال ہونے میں میں کچھ میں کلام کرتا ہوں عقول میں کہتا ہوں کہ دن دن کو دن کو دن نہیں سمجھاتا مگر رات کے جانے کے بعد اور رات کو رات نہیں سمجھاتا مگر دن جانے کے بعد دونوں میں سے ہر ایک کے جانے کی شرط ہے دوسرے کا آنا اور مشروط شرط کے پائے جانے کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے عمالا یا ضب عہد عما اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک نہ جائے تو شرط نہیں پائی جائے گی لو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا اور یہی مطلوب ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دن کی جو صفت نور ہے اور رات کی صفت تاریکی ہے دونوں نکیزیں ہیں اور اجتماع نے کی ذہن محال ہے لہٰذا دن اور رات کا جمع ہونا محال ہے اور یہی مطلوب ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دن نہیں آتا حتٰ کہ دن رات نہیں جاتی حتیٰ کے دن آ جاتا ہے ٹھیک ہے لا یع اللیل حتٰ یا النار رات نہیں آتی حتیٰ کے دن چلا جاتا ہے و علا اور اگر اس طرح نہ ہو تو رات وہ رات نہیں ہوگی کیونکہ سورج کی روشنی کا وجود ہے اور اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو رات تحقیق آئی ہے اور حال یہ ہے کہ لا جھی وہ نہیں آئی حتیٰ کہ دن چلا گئے فیاقون موجود معدوم سو یہ ایک بات ہو جائے گی موجود بھی ہو معدوم بھی ہو اور یہ دلیل خلف ہے مفروض کے خلاف ہے اسی طرح میں کہتا ہوں اونٹ بڑا ہو جائے سوئی کا نقہ چھوٹا ہو جائے اور چھوٹا جو ہے صغیر جو ہے وہ عقل میں تو گنجائش نہیں رکھتا کہ اس کی مثل اس کی مثل کو چھوٹا ہو اور کبیر نہیں گنجائش رکھتا مگر اپنی مثل کبیر کی چھوٹا جو ہے وہ عقل میں یہی بات آتی ہے کہ اس کی مثل ہی اس میں داخل ہوگا نا اللہ مصر و وہ اپنی چھوٹی مثل ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے کبیر میں نہیں وسط گنجائش ہوگی مگر اس کی مثل کبھی بڑھے گی اگر صغیر کو وسعت دی جائے بڑھے جتنی فی حال ہی کون چھوٹا ہونے کی حالت میں اس کے چھوٹا ہونے کی حالت میں چھوٹا رکھتے ہوئے اور كبیر کو اس کے بڑے ہونے کی حالت میں بڑا رکھتے ہوئے تو لازم آئے گا کہ چھوٹا صغیرً كبیراً وہ صغیر بھی ہو كبیر بھی ہو اور كبیر جو ہے وہ كبیر بھی ہو صغیر بھی ہو ایک ہی حالت میں اور یہ محاور ہے یہاں تو سوئی کے نکے کو بڑا کرنا پڑے گا اور یہاں اونٹ کو چھوٹا کرنا پڑے گا اور پھر کو چھوٹا بڑا کہنا پڑے گا اور یہ محال ہے جس کا وجود کسی حالت میں متصور نہیں ہو سکتا یہ عقلی محال ہے اور محال عقلی میں سے یہ بات بھی ہے اور وہ جو کہ جس کا اس بات اس کی نفی کی طرف لے جائے یا اس کا فیل اس کے فائل کو اس پر مقدم کر دے اور محال عقلی کی مثال شرن ہو عقل نہ ہو جیسا کہ نپاکی کے دنوں میں عورت کا روزہ رکھنا کا صحیح نہ ہونا اور اس کا نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہوتا یہ شریع مسئلہ ہے اور کافر کے لیے مغفرت یہ شرع مسئلہ ہے اور اس کا جنت میں داخل ہونا یہ شرع مسئلہ ہے یہ سارے وہ ہیں قواتی الکتاب و سنتی کتاب و سنت کے قطعی امور ہیں یہ کتاب و سنت کے قطعی امور ہیں اور جہاں قطیت آ جائے وہاں مد مقابل جو زنی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا بات سمجھ آئے گی اور یہ نہیں ہو سکتا دو کتھی مقابلے میں آ جائیں اور محال عادی میں سے یہ بات بھی ہے اور مثال مستحلی عادت عادت ہو نہ عقل ہو نہ شرن ہو محال عادی ہو جیسا کہ اڑنا اس کا کہ جس کے لیے اڑنا ماحود نہ ہو مشہور نہ ہو کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا جا رہے وہ تخت یہ اڑتا جا رہے گاڑیاں اڑنے شروع ہو جائیں مما لم یخلق لہو اعلیۃ مم الم یخلق لہو عالطََََََََََََََََََََ تنى لفان کہ ان میں سے کہ اس کے لیے ایسا آلہ نہیں پیدا کیا گیا کہ جو اس کو اوپر اٹھائے یا تو حصى طور پر جیسے کہ پر یا مانوى طور پر جیسا کہ ایسے احوال جو صلح کرام کے لیے صوفیہ کے لیے ہو جاتے ہیں کہ کراموں سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ شباز کلندر کے وہ بنائے پر بنائے ہوئے اوڑ میں حالانکہ یہ بڑی حماقت ہے کہ وہ پروں کے بغیر اڑنے والی شخصیات میں سے ہیں تو ان کے پر لگا دیے اذا علی ماں جب یہ بات معلوم ہوگی تو علی مسیت الماں کالہ سائن جو سائل نے بات پوچھی تھی اس کا صحیح ہونا بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ قادر ہے ہر ممکن پر اور حجت الاسلام کا قول کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا اس شعر سے مراد ممکن ہے اس سے اس کی ذات اور صفات نکل جائیں گی فِن نما نست یعنی خالق کلشن کل بھجیدہ او سیو جد یعنی وہ خالق ہے ہر ایسی چیز کا جو پائی گئی یا پائی جائے گی اور محالِ عقلی موجود نہیں موجود نہیں ہے اور نہ موجود ہو سکتا ہے لہٰذا نہ وہ مفہوم مخالف میں داخل ہوگا نہ مفہوم موافق میں داخل ہوگا اس شے مخلوق کے تحت وہ جو شے کا لفظ ہے وہ نہ مفہوم موافق میں داخل ہے نہ مخالف میں داخل ہے اگر اس کا وجود محال نہ ہو تو اس کا نام محال نہیں رکھا جائے گا لہٰذا عقل اس کے وجود کی طرف کوئی راستہ نہیں پائے گی عقل اس کے وجود کے کے راستہ شیخ ناب کا جو کلام ہے اختصار کے ساتھ مکمل ہوا یہ علماء عقائد اور کلام کا کلام ہے اور ہم نے اس کی بعض تفصیل وارد کی ہے باوجود کہ یہ اتنی مقدار بھی اس رسالے کے وظیفے سے نہیں تھا اس رسالے کے طریقے سے نہیں تھا کہ ہم اس کو اتنی لمبی باعث میں کراتے لیکن مجبوری تھا کہ مسئلہ ایسا آ گیا تھا ہم نے وارد کیا ہے با... اس لیے کہ مقام مم مزال الاقدام یہ قدموں کے تلکنے کی جگہوں میں سے ہے پھسلنے کی جگہوں میں سے ہے اور نجدیا جو ہیں وہ گمراہ ہیں انہوں نے کثیر عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے حتیٰ کہ ان کا جو بڑا تھا یعنی ان کا پیشوا امام الطائفہ اسما الدیلوی اس میں کہ تقویت الامان میں کتاب تقویت المان میں اس نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ پر قادر ہے یک روزی کے اندر جب تقویت الیمان پر اعتراض ہو تو یکروضی کے اندر پھر یکروضی کے اندر یہ پھر بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی وہ قادر ہے جھوٹ پر اس لیے کہ بندہ جھوٹ پر قدرت رکھے اگر رب قدرت اس پر نہ رکھے تو اس داد القدرت انسانی القدرت ربانی تو انسانی قدرت تو ربانی قدرت سے بڑھ گئی اعران قریب اس کی تفصیل آئے گی آپ مزید تفصیل آ رہی ہے کہ انشاءاللہ شاء اس کے اندر مزید اس کی درگت آپ کریں گے تو بس اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عقیدۂ صالحہ رکھنے کی تفیق تھا رب العالم